כל חוויה האנושית בהיסטוריה האנושית ובתרבות האנושית משלבת את החוויה שהכל נופל אל משטח כדור הארץ. אם יש למשל חלקיקי מים, הם לא פשוט ירחפו. אמנם אם הם קטנים הם אולי יעופו קצת ברוח, אבל בסופו של דבר הם יפלו. אנשים אינם פשוט מרחפים. הם נופלים. אין, אין מוניות שמרחפות. הן נופלות. לאורח שהמים נופלים הם מפגעו בקרקה ويורמו בשלוליות או יזרמו לחורניקו של הבית וayıפלו לבית. הם מנסים להגיע נמוך יותר ויותר. הם נפילים חבילת ציקות.很简单，ayıpלו. אם יש לנוסיקה במנוחה כאן זה לא פיתומ יקפות לברד וירחף. לכן זה יקרון מאוד פסיסי בחבוייה שלנו ושל האנושות בכלל. לכן לאורח האיסוריה והתרבות האנושית פשוט קיבלנו כמשהו נתון, ככה זה, חשבנו, חשבנו טוב, זה ברור, עם כל דבר צריך ליפול, ככה פועל היקום. הרי, הרי לחשוב אחרת זה שיגעון, ומשום ככה בחור כאן מימין, זה, הוא אחד מהגאונים הגדולים ביותר אי פעם. הוא הרבה יותר דברים ממה שאני אספר לכם בסרטון הזה, וכל אחד... מהדברים האלה היו מקנים למקום כבוד בהיסטוריה, ולבחורצ'י כזה קוראים אייזיק ניוטון, שחלקכם מכירים. בבירור אחד מ מחמשת המוחות המבריקים בהיסטוריה של האנושות, בן אדם מרתק. אחת ההברקות הגדולות שלו בבעיה זו של דברים שנופלים, היא האם חיובים חייבים ליפול? האם זה משהו שאנחנו פשוט צריכים להניח לגבי היקום? הם פשוט צריכים ליפול, הוא אמר, או שמספרים לנו שהוא קיבל הערה כאשר, כאשר הוא בחן תפוח עץ נופל מהעץ. זה בטח לא ממש נכון, אבל רואים את זה בסרטים מצוירים, שתפוח נפל מהעץ, הוא פגע לו בראש ואיר רוב האנשים היו רואים, שנייה, אני אצייר פה, אצייר פה עץ, זה ענף עם כמה עלים. וזה, זה תפוח נוסיף, הנה התפוח, יפה. אז רוב האנשים היו רואים, אם נחתוך את הענף כאן, התפוח ייפול. זה די הגיוני, התפוח דבר, אבל ניוטון שאל את עצמו אולי באותו היום, מדוע התפוח הזה נפל? זו דוגמה למופת של חשיבה מחוץ לקופסה. כי במשך אלפי או עשרות אלפי שנים, בני אדם קיבלו כמובן מאליו את העניין פשוט כי זה היה קיים. אך הוא שאל למה? האם זה תמיד צריך להיות ככה? השאלה זו פתחה לו של טיעונים מדעיים שהיוו את הבסיס למכניקה קלאסית כפי שאנחנו מכירים אותה היום. וזה הורער רק על ידי האדם הנחמד הזה, אלברט איינשטיין, במאה האחרונה. אך לרוב השימושים, כאשר אנחנו מהנדסים דברים על פני כדור הארץ, ואיננו קרובים כלל למהירות האור, עדיין אנחנו יכולים להשתמש במתמטיקה שניוטון הגע מהשאלה הזאת. אז לא רק שהוא הצליח להבין שיש משהו, שיש משהו שמושך, משהו ש... שפועל על התפוח הזה ומושך אותו לארץ, הוא גם ניסח, נגיד כך, חוק מסביב לדבר הזה, כפי שאתם רואים. הדבר שהייזיקניות הנאמין שהביא את התפוח, שהביא אותו לארץ, זה כוח המשיכה, גרביטציה. והוא ניסח את החוק האוניברסלי של גרביטציה, או את החוק של כוח המשיכה האוניברסלי. אז בחוק הזה הוא מפתח תיאוריה שהכוחות, הכוחות בין העצמים... זה למעשה כמות וקטורית, זה תמיד יימשך שני עצמים אחד לשני, לכן הכיוון זה אחד לכיוון השני, כוח המשיכה בין שני עצמים. זה יהיה שווה ל-G הגדול הזה, שזה למעשה מספר מאוד קטן. זה, אני אגיד לכם את המספר עוד מעט, זה שווה לקבוע, כוח המשיכה הוא, הוא קבוע. אז זה קטן מאוד כפול למסה של העצם הראשון כפול למסה של העצם השני. חלקי המרחק בין שני עצמים, המרחק בריבוע. זה המרחק בין שני עצמים. זו הנוסחה שלנו. אז אם אנחנו נומר ואנחנו אנחנו מדברים על כוח המשיכה אל כדור הארץ מה ש... שפה. אז בוחרים שמסה אחת היא המסה של כדור הארץ. זו, העצם הזה יהיה כדור הארץ. והעצם השני הוא על כדור הארץ, לדוגמה, אני. וזה המרחק בין מרכז שתי המסות, בין שני העצמים, המרכז שלי והמרכז של כדור הארץ. זה מה שנציב פה בנוסחה, וזה למעשה כמעט המרחק מקרקע כדור הארץ, כי אם אני בערך מטר שמונים, אז חצי מהמרחק הזה, למרכז כדור הארץ, זה המספר הזה, כאשר אתם רואים את זה, לפני, בכלל, לפני שאנחנו בכלל uh, מדברים עליי, או על סיקות כדור הארץ הומונית, וכדור הארץ על כוח המשיכה, אולי תעלה אצלכם uh, שאלה מטרידה. אולי תגידו, בצורה שבה כוח המשיכה מוגדר, כפי שהגדרנו אותו, כפי שהגזיר אותו אייזיק ניוטון, הנוסחה הזו מציינת שיש כוח משיכה, שיש כוח משיכה בין כל שני עצמים. הנה, אני מסתכל על, על מסך המחשב עכשיו, נכון? אתם מסתכלים על מסך המחשב עכשיו, אני מקווה. והנה, נצייר פה מסך מחשב כזה ישן, כמו של פעם. בטח לכם כבר יש משהו משוכלל יותר, זהו לא מהשטוחים החדשים. אז איך זה שאתם לא, זה לא אף, שלכם? והתשובה היא מספר... ממש, אבל ממש קטן. יש למעסה כוח משיכה ביניכם לבין אה, מסך המחשב. הוא קיים. אני נצייר פה אתכם. רק שזה כוח קטן שרק החיכוך בין המחשב לשולחן כבר מוחק אותו. אז החיכוך ביניכן לבין הכיסא שנגרם, אה, שנגרם על ידי כוח המשיכה ביניכן לכדור הארץ, כוח הגרביטציה ביניכם לכדור הארץ, לכם ולמחשב יש מסה כה קטנה יחסית שלא שמים לב לכוח המשיכה בנכם. זה מנוטרל על ידי כוחות חזקים יותר שמונעים מהמחשב לרחף לפנים שלכם, או שהפנים שלכם ירחפו ויעופו לתוך המחשב. לא נעים. אז רק שתבינו את העניין, הג'י הזה, הג'י הגדול שסרטטנו כאן בוורוד, זה קבוע של יחסות. רק שתחושו כמה קטן זה, ואני אגל זה מעט, 6.67 כפול 10 בחזקת מינוס 11, כפול 10 בחזקת מינוס 11 ניוטון. נדבר על יחידות ניוטון אחר כך, אך עם יחידה המטרית של כוח. אני עושה לוודאי שאמרתי נכון, מטרים ניוטונים לקילוגרם בריבוע, ניוטון כפול מטר לקילוגרם בריבוע. נרשום זה כאן, באופן מדויק. הנה, אז אלו היחידות המוזרות האלה, אבל הן באמת היחידות כאשר מכפילים שתי מסות של מדדות בקילוגרמים, ומחלקים את המרחק במטרים, נקבל ניוטונים. אני רוצה שזה יהיה ברור שזה מספר ממש קטן, 10 בחזקת מינוס 11. אם אנחנו רושמים את 10 בחזקת מינוס 11, זה 0 נקודה, ואז יהיה לנו אחרי הנקודה העשרונית 11 אפסים. בואו 11 חדשט. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ואחת בסוף. אז כל זה כפול 6.67, כפול לדבר הזה. זה מספר ממש קטן, ולכן כאשר מכפילים, כאשר אנחנו מכפילים במספרים לא גדולים, לא מסת כדור הארץ, אלא משתמשים בנו ובמחשב, עדיין נקבל ערך קטן מאוד של כוח. נקבל משהו כל כך... כל כך קטן שלא נבחין בו בכלל, כוחות אחרים יגברו עליו, כך ששני עצמים לא יעופו זה אל זה. אך כאשר חושבים על גופים בעלי מסה גדולה, כמו כדור הארץ, אז כוח המשיכה מתחיל להיות מאוד מובחן. אני לא אפרט לכם מהי מסה של כדור הארץ בסרטון זה, תוכלו לבדוק בעצמכם באינטרנט. אך אם נשים את המסה האדירה של קדור הארץ, אם נשים אותה כאן, נציב כאן ונגדיר את המרחק מקרקע כדור הארץ, למרכז הארץ, ונחפיל את זה בגי כל האיברים האלה. אם נחפיל את האיבר הזה באיבר הזה, באיבר הזה בריבוע, נפעל לפי הנוסחה, זה מפושט למה שנקרא לפעמים G הקטן, זה אות G קטנה, הנה, שנראה את זה כשדה קבידה בפני כדור הארץ. זה כמו התאוצה של כוח המשיכה על פני כדור הארץ, ונעגל את זה שוב, יש לנו כאן כדי שזה יהיה יותר קרי ופשוט, זה 9.8 מטר לשנייה בריבוע. נסע, נשארנו עם המסה השנייה כפול m1. למען הפשטות, אם uh, משהו קרוב לקרקע כדור הארץ, המרחק אינו משנה. אז uh, נוכל להגיד, נוכל להגיד שבמקרה הזה, שכוח המשיכה יהיה הג'י הקטן הזה, כפול המסה של... מה שקרוב לכדור הארץ. לדוגמה, אם תיקחו אותי, המשקלי הוא 70 קילוגרם, במקרה של המרצה שלכם, המשקל הוא, נרשום כאן, במקום משקל, עדיף מסה, מסה של 70 קילוגרם, יש לי מסה של 70 קילוגרם. משקל זה למעשה כוח, אנחנו נדבר על זה בסרטון אחר. המסה שלי היא 70 קילוגרם, ואז אפשר למצוא את הכוח שכדור הארץ מושך אותי למטה. שזה למעשה המשקל שלי. לכן במקרה הזה הכוח יהיה G, שזה 9.8 מטר לשנייה בריבוע, כפול המסה שלי, שהיא 70 קילוגרם. אז אני עכשיו אשלוף את המחשבון היעיל שלי. אשלוף פה את המחשבון. אני אראה מה יוצא לנו. אוקיי, אנחנו מחסים לליצור כמה זה, 9.8 כפול 70. זה יוצא... 600 686 ישום 686 קילוגרם מטרים לשנייה בריבוע או שזה בדיוק אותו דבר כמו זה דינה זוג דרגה של ניוטון זה ניוטון שנקרא כמובן אל שמו של ניוטון הבחור צ'יק הזה, שהוא אביה של הפיזיקה הקלאסית. לכן המשקל שלי על כדור הארץ, שזה אותו דבר כמו הכוח שבו כדור הארץ מושך אותי למטה, או כוח המשיכה בין כדור הארץ אליי, 686 ניוטון. 686N. עכשיו נוקחה. עכשיו ואני לא יותר מגרגיר אבק עליו, אי שם באוקיינוס ההודי, בפנן, הנה אני, נגיד. כפי שאנחנו יודעים, כדור הארץ מושך אותי למטה בכוח של 686 ניוטון. רשום, 686 ניוטון. השאלה שלי אליכם היא, האם אני מושך את כדור הארץ בכוח מסוים? והאם זה כוח קטן או גדול יותר מהכוח שהוא מושך אותי? תחושת הבטן ללרוב כדור הארץ ענק והמרצה כזה קטן, לא בקטע אienna no i ärati, ברור שכדור הארץ מושך בכוח גדול יותר את המרצה voices HAVE כדור הארץ. לצערנו זו אינתתשובה הנכונה. אם כדור הארץ מושך אותי של 686 ניוטון גם אני מושך את קדור הארץ בכוח של 686 ניוטון, לכן אני גם מושך את כדור הארץ. וזה נותן לי תחושה של חוזק עם כוח של 686 ניוטון. החלקכם יגיד, זה לא הגיוני. אם יש פה בניין, ואני קופץ מהבניין, הוא מעיץ. אני. בעזרת כוח המשיכה שעובד אליי, אני מעיץ למטה. כולנו יודעים את זה. זה לא נראה שכדור הארץ מעיץ למעלה אליי. היינו שמים לב כל פעם שמישהו קופץ מבניין שכדור הארץ נע... זז בצורה רצינית. אבל אם תחשבו על כך שהכוח הוא אותו דבר, ונדבר על זה גם בסרטונים אחרים, הכוח שווה למסה כפול התאוצה. כאשר מדברים על כוח של 686 ניוטון, 686 ניוטון, ומונחים של כוח של כדור הארץ, כוח המשיכה ביני לבין כדור הארץ, זה יהיה 68 קילוגרם. זה מפיק תאוצה לא לי. במקרה זה, אם נפתור עבור A הזה, נקבל 9.8 מטר לשנייה בריבוע. כעת אם נעשה את אותו דבר לכדור הארץ, נראיתי לכם שאנחנו מושכים באותו כוח, שזה 686 ניוטון. אם תרצו למצוא מה של כדור הארץ, נקבל, אני לא אשים את זה פה, אנחנו נקבל מספר ענק כאן. מספר ענק כפול לתאוצה של כדור הארץ כלפי. משום שזה מספר כל גדול, אפילו לא ניתן לו שם, שנגיד מספר ענק, משום שזה מספר ממש ענקי, זה יהיה מספר ממש זעיר. זה יהיה מספר מאוד מאוד קטן, ולמעשה זה בטח מתבטל עם התאוצה של כדור הארץ, עם כוח המשיכה שלו, עם כל שאר האנשים על הקרקע שלו. לכן זה תמיד זניח. אבל חוץ מזה, אפילו, אפילו אם זה לא היה זניח, זה כל כך קטן שלא נשים לב לתאוצה של כדור הארץ כלפיי, אבל כן נשים לב לתאוצה שלי כלפי כדור הארץ. ככה זה עובד. וזה בגלל להבדל העצום במסות שלנו, למרות שעובד אותו כוח בינינו. המסקנה? לא לקבוץ מבניין. תודה.